Καπνιστά υπάρχουν πολλά Το καπνιστό λουκ, το καπνιστό σαλάμι, το καπνιστό βουβάλι Καπνιστό τυρί όμως με την παραδοσιακή απολαυστική γεύση της φέτας ήπειρο Είναι μόνο η ήπειρος καπνιστή Ήπειρο καπνιστή τυρί από τζάκι